سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفانده در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این هشتداد این ویدیویی هست که ما برای شما تهیه می کنیم برای حمایت معنوی از ما بهترین راه لایک کردن ویدیوها، کامنت گذاشتن نوشتن تجربه کاربری خودتون درباره موضوع ویدیو و درج سوالاتتون در زیر ویدیویی که در یوتیوب من به اشتراک میذارم هست. با ارسال این ویدیو برای دوستاتون و اشتراکش در سایر شبکای اجتماعی هم میتونید از ما حمایت خودتون رو نشون بدید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید ما همون طور که می‌دونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب اشتراک گذاشته می‌شود و بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌تونید از آخرین اخبار اطلاعات پیرامون کریپتوکارسی بلاکچین مطلع بشین صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش رو می‌تونید از تو سایتمون ثروتیار دات ببینید توی این ویدیو می‌خوام در خصوص نحوه استفاده از ویدیوهای آموزشی باهاتون صحبت کنم آموزشی که ما توی کانال کریپتو در خصوص رمز ارز ها برای شما به اشتراک گذاشته کلی سوال اومده بود در خصوص اینکه از کجا شروع بکنیم چجوری از ویدیو استفاده بکنیم ما تازه وارد هستیم و اینکه اصلا همین الان با کانال شما آشنا شدیم و میخوایم بدونیم که از کجا باید شروع کنیم برای آشنایی با نحوه استفاده از ویدیو آموزشی ما در کانال کریپتو فاندر این ویدیو رو دنبال کنید معمول سلب مسئولیت تمام ویدیوهایی که توی تو این کانال به اشتراک گذاشته شده و در آینده خواهد شد فقط جنبه آموزشی داره و اگر کسی میخواد در زمینه اقتصادی از اون استفاده بکنه تمام ریسک معاملگری بر عهده خودش و هیچ مسئولیت از این محل بر عهده ما نیست همونطوری که گفتم این این ویدیویی که ما براتون میکنیم و برای پیدا کردن مسیر صحیح استفاده از ویدیو خب یه مقدار کار پیچیده میشه کما اینکه در آینده هم هی به این لیست اضافه خواهد شد دقت بکنید شما از دو قسمت از صفحه کانال ما میتونید استفاده کنید یکی پلی لیست یکی ویدیو که من در ادامه روی خود کانال براتون توضیح میدم اما قبل از اینکه اون وارد اون قسمت بشیم توی ها من بارها بارها به این اشاره میکنم مثلا این موضوع رو من قبلا گفتم ویدیو یا مجموعه ویدیوهاش این بالا براتون سمت راست بالا کارت می شما برید ببینید در نظر داشته باشید شما از هر جای این بخواین شروع بکنید هر جایی از هر ویدیویی که بخواین شروع بکنید و براتون جذاب باشه تمام موضوعات آموزشی پیرامون اینو من براتون اون بالا سمت راست کارت کردم هر جا که لازمه این اتفاق افتاده محدودی که در یوتیوب وجود داره فقط میتونیم تونیم تا کارت اون بالا سمت راست قرار بدیم به همین خاطر خب من سعی کردم اون چیزی که مهمتر هست و به شما دوباره تذکر بدم پس پیشنهاد میکنم هر موقع هر ویدیویی که دارین میبینید اگه توش گفتم همینجا نگهش دارین اگر قبلی رو ندیدین واقعا همونجا نگه دارین و بدین ویدیوی قبلی رو از توی کانال پیدا کنین خیلی کار سختی نیست بعضا براتون کاردش کردم هر جا هم که بهتون گفتم اون بالا سمت راست کاردش میکنم بعدن برید مشاهده کنید حتما این کار را انجام بدیم به خاطر اینکه این کمک میکنه شما تمام موضوعات پیرامون مثلا استراتژی معاملاتی رو قشنگ گام به گام ببینید یا اینکه با مراجعی که شما میتونین اطلاعات رو ازش استخراج بکنید آشنا بشیم انتهای هر ویدیو هم که بهش اندی اندیسکریم میگن من سعی کردم ویدیوهای مرتبط با موضوع رو براتون اون انتها کارت بکنم و بهتون تاکید کردم که ازش استفاده کنید این هم مطابق همین کارت کردن بهش مراجعه کنید و دوباره اون ویدیوها رو ببینید این کمک میکنه شما نسبت به یه موضوعی دایره دانشتون بزرگتر بشه زمناً در اکثر ها به این اشاره شده که مثلا لینک سایت یا مثلا لینک مراجعی که ازش استفاده کردم در یادداشت مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه پس دقت بکنید اگر کسی برایش سواله که مثلا این لینک رو من ندیدم یا این لینک رو پیدا نکردم یا اصلا این مطالب که گفته شده مطابق کدوم رفرنس علمی هست حتما زیر هر ویدیو که اون قسمت یادداشت هست روی کلیک بکنید سیما رو بزنید صفحه بزرگ میشه شما هم دیسکریپشن مربوط به ویدیو رو میبینید هم لینک های مرتبط با اون هم ویدیو که فارغ از این کرون و کارت هست رو میبینید بینید. بهز مامه اینکه رفرنس های مرتبط با ویدیو رو هم به دست میارید و میتونید ازش استفاده کنید بعضا به یه مقاله اشاره کردم یا یه وبسایت مه اشاره کردم یا یه خبری در یک وبسایت خبری اشاره کردم به همین خاطر، اون توضیحات حتما حتما با دقت مطالعه بکنید و از همه چیز مهمتر برای ما اینه که شما از ما بتونید حمایت معنوی بکنید غیر از اینکه حمایت معنوی میتونید بکنید حمایت مالی هم دارید که از لینک زهرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست همین ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتمون میتونید استفاده کنید اما حمایت معنوی به چه صورتیه همونطور که توضیح دادم اینکه شما با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و علاقمندان به حوزه کریپتوکارنسی و معامله گری در این زمینه به ما کمک میکنید که تا شبکه علاقمندان به این حوزه رو برای کریپتووفاندر گسترده تربه بکنیم لذا نوشتن کامنت. ارسال سوالاتتون به صورت عمومی چرا چون شاید این سوال بقیه افراد هم باشه با طرح سوال شما و پاسخی که ما به همه سوالاتتون میدیم این امکان وجود داره که شما بتونید به بقیه هم در تکمیل دانششون در این حوزه کمک بکنید و ضمناً از این موارد وجود داره شما خودتون به یه نکات جالبی رسیدین که من تو ویدیو یا اشاره نکردم یا اینکه به هر حال یه مطلب جدیدی شما پیدا کردین حتما تجربه کاربری خودتون رو بنویسین ما هم از اون استفاده میکنیم و اگر به ویدیویهای خاصی در خصوص حوزه موضوع خاصی علاقمند هستین حتما برای ما یادداشت بذارید. به خاطر اینکه این, این مطالی که گفتم رو روی سایت هم ببینیم بریم سراغ کانال ما شما اگر آدرس ما رو در یوتیوب، جستجو بکنید یا آدرس ما رو دقیق تایپ بکنید با عنوان کرپتو به این صفحه وارد میشین توی این صفحه شما در بالای صفحه همونطور که میبینید لوگوی ما رو میبینید به همراه اسم دقیق اون و تعداد اعضا یه دکمه سابسکرایب داره که همیشه بهتون پیشنهاد کردم که این دکمه سابسکرایب فشار بدید زنگول رم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی که ما به هر ای در کانالمون به اشتراک میذاریم، زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشیم سمت راست بالا همونطور که مشاهده می‌فرمایید ساینینه. شما با نام کاربری و رمز اورجیمایلتون میتونید وارد یوتیوب بشین و هم سابسکرایب بکنید هم برای ما یادداشت بذارید همین که بتونید نظر کاربری خودتون تجربه کاربری خودتونو در خصوص موضوعی که ویدیو ساخته شده یادداشت بفرمایید همونطور که قبلا توضیح داده شد ما در شبکه‌های مختلف اجتماعی بر اساس موضوع مالکیت معنوی که به اشتراک می‌ذاریم فعال هستیم شما سمت راست قسمت بالای صفحه می‌بینید که تو اینستاگرام لینکدین تلگرام، توییتر و سایر شبکه‌ها که رو اون کلیک بکنید رو این سبز رنگه میتونید سایر شبکه‌ها رو پیدا بکنید توصیه می‌کنم حتما تو اینا عضو بشین تو هر کدوم از اینا از یک زاویه به مسئله پرداخته شده و حضور شما تو اون شبکه ها بهتون کمک می‌کنه که اطلاعات جانوی در حوزه کریپتوکارنسی رو برای خودتون تکمیل کنید همانطور که در وسط صفحه می‌بینید هوم، ویدیو، پلی لیست، discussion about وجود داره که رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید شما میتونید به اطلاعات مختلفی در خصوص کریپتوکارنسی دست پیدا کنید این طب هام به شما این امکانه میده که یه ویدیو پیشنهادی رو به... که ما قرار دادیم مشاهده بفرمایید آپدیت هایی که انجام شده و آخرین ویدیو هایی که به اشتراک گذاشته رو اینجا ببینید پلیلیست هایی که ایجاد شده ویدیوهای مورد پسند اکثر مرجعین به سایت ما که حالا اکثرا تو حوزه کریپتوکارنسی دنبال محتوای جدید می رو میتونید پیدا بکنید. ویب سایت هایی که در حوزه کریپتوکارنسی براتون بسیار مفید هستن اینجا میتونید ببینید و با زدن این دکمه سمت راست شما این لیست براتون هی باز و بازتر میشه. یه قسمتی به نام ثروتمندان بیت کوین داریم که روی این ویدیو هر کدوم کلیک بکنید اطلاعات بسیار با ارزشی بهتون میده فارغ از جذابیت این موضوع یک سری اطلاعات کاربری ویژه برای یک معامله که میخوام به صورت حرفه ای تو بازار کار کنم در اختیارتون قرار خواهد داد. خرید و فروش بیت کوین در صرافی های خارجی رو میبینید بینید مجموعه ویدیوهایی که اینجا قرار گرفته استراتژی معاملاتی، به همراه ویدیوهای خاص برای هرفهی های بازار اونایی که میخوان حرفهای تو این بازار فعالیت بکنن این مجموعه ویدیوها رو باید ببینن و در ادامه هم موضوع جذاب آی سی و اینیشال کوین آفرینگ یعنی ارزه اولی سکه و شرکت در این ارزه اولیه و گرفتن سودهای چندصد درصدی که کلی اطلاعات در اینجا براتون به اشتراک گذاشتم و در نهایت هم میبینید انواع کلاه که در حوزه کریپتوکارنسی انجام میشه ما براتون توضیح میدیم اینجا که سرتون کلاه نره این بازار خیلی گسترد است و کنترلش بسیار سخته ما یه سری الگوها در اختیارتون قرار میدیم که حد استفاده را از این موضوع بتونید بکنید که منابع مالیتون به هدر نره خوب این صفحه چی بود؟ صفحه ای که مربوط به تب هوم بود روی ویدیوز کلیک بکنید تمام ویدیوهایی که ما از ابتدا کار کردیم ما میتونید اینجا مشاهده بفرمایید. اون دوستانی که تازه وارده این حوزه و در ابتدا هم با کانال ما آشنا شدن پیشنهاد میکنم حتما از این تب ویدیوز شروع کنن اسکرول کنن صفحه رو بیاد پایین و اجازه بدن که صفحه کامل رفرش بشه شما میتونید لیستی از تمام ویدیوهایی که ما ساختیم رو ببینید و اگر میخواین به صورت اصولی این کار رو شروع کنید پیشنهاد من این هستش که از اولین ویدیویی که ما تولید کردیم شروع کنید به مشاهده شاید یه مقدار زمان ببره اما بعد از شاید دو هفته شما به کل موضوع اشراف پیدا می کنید الان که من دارم این ویدیو رو برای شما می سازم حدود 80 تا ویدیو ما توی کانال کریپتو فاندر آپلود کردیم و به تدریج هم داره بهش اضافه میشه. نقطه شروع شما همین ویدیو سفر تا معامله گریه به همین ترتیب بعدش میان کریپتو چیز خرید بیت کوین با ریال کوین مارکت کپ قسمت اول همینطوری میایم بالا آموزش بک تست ای سی او از اینجا شروع کنید همینطوری ردیف به ردیف از راست به چپ این بالا تا برسید به آخرین ویدیویی که ما اینجا آپلود کردیم که در این لحظه که براتون ویدیو میسازم سه شاخص مهم تحلیل احساسات بیت کوین هست و حالا اگر شما به یه موضوعی علاقمند هستین پیشنهاد میکنم از روی پلیلیست دنبال موضوع مورد نظرتون بگردیدطی پلی پلیلیست رو که بزنید وارد یه همچین صفحه میشین all پلیلیست قسمت پ لیست رو بزنید کامل براتون نمایش میده هر کدوم از این پلی ها چیه رو هر کدوم هم که کلیک بکنید به عنوان نمونه من میام سراغ رویدادهای های مهم بیت کوین و همونطور که می سمت راست صفحه لیست. مربوط به ویدیوها رو براتون قرار دادم میتونید اولی رو ببینید بعد برین سراغ دومی همینطور سومی یا اینکه از بین این لیست اون چیزی که می‌خواین رو پیدا بکنید روش کلیک کنید و مشاهده بفرمایید همونطوری که اشاره کردم قسمت شما رو که شما کلیک بکنید این صفحه باز میشه ویدیوهای پیشنهادی اش... حالا برای اینکه از ما بتونید حمایت مالی بکنید اشاره شده که آدرس کیف پول چیه آدرس زریین پال کدوم هست پلیلیست های مختلف بهتون نمایش داده شده رفرنس هایی که برای تهیه این ویدیو مورد استفاده قرار گرفته و اینکه ما رو میتونید توی شبکه های اجتماعی که اینجا لیست شده پیدا بکنید و حتما این قسمت رو ببینید رو هر ویدیو بعضا مطالبی که توی ویدیو بهش اشاره میشود در خصوص مقاله یا یک تجربه کاربری یا یک رفرنس خبری در این قسمت قرار داده شده. تاب channels هم کانال‌های مرتبط با کریپتوکارنسی برای اینفلوئنسرایی که توی حوزه رمز ارزها یا همون ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنن رو می‌بینید که می‌تونید وارد اینها بشین و به زبان انگلیسی مطالبی رو ارائه کردن ازش استفاده کنید tab discussion در خصوص موضوعاتی که ما به شما هینت میدیم شما می‌تونید خیلی راحت مواردی رو اینجا پیدا بکنید که شاید پیدا کردنش در بین ویدیوایی که براتون به اشتراک گذاشتم یه مقداری دشوار باشه و در نهایت تب about روی اینکه کلیک بکنید توضیحاتی در خصوص ما و حضورمون در شبکه های اجتماعی و هدفمون از این کار رو قرار داده و اینکه میتونید خیلی راحت همونطور که اشاره کردم شبکه های اجتماعی مختلف ما رو اینجا مشاهده بفرمایید امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت معنوی می‌کنید. نظرتون درباره این ویدیو بنویسین، سوالاتتون رو مطرح بکنید، تجربه کاربری خودتون رو در مورد کانال ما همین زیر برای سایر دوستانی که به این صفحه مراجعه می‌کنن یادداشت بفرمایید. اگر علاقه‌مند به حوزه معاملگری در کریپتوکارنسی هستین و می‌خواید به صورت حرفه‌ای مسئله رو دنبال بکنید و تا الان عضو کانال ما نشدین، همین لحظه روی این لوگو فشار بدید. سابسکرایب شین دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به لحظه براتون به اشتراک می‌ذاریم زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشین. دو تا ویدیو مرتبط با موضوع رو این انتاا براتون کارت می‌کنم. امیدوارم مفید فایده واقع بشه. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار.